Остання ніж в Хмельницькому минуло більш-менш спокійно, тож маєте час не вживати екстрених заходів, а зайнятися підготовкою до зими. Як йде цей процес? Ну, власне, з моменту останнього нашого з вами спілкування ситуація суттєво покращилася, відновлювані роботи на об'єктах енергопостачання тривають, частину живлення ми вже заживили. Фактично у нас, дякувати Богу, і нашим енергетикам, комунальникам, ремонтникам немає наразі аварійних відключень. Хоча з понеділка застосовуються погодинні відключення споживачів. Вже графіки розроблені, вони, відповідно, є на сайтах Хмельницького Боленерго і в публічній площині. Це чотири черги і відключення не більше 4 годин. Зважаючи на поступове, постійне відновлення об'єктів енергоінфраструктури, сподіваюся, що і по годині графіки теж застосовуватись не будуть. Ми вже фактично запустили роботу електротранспорту, 75% від складу рухомого трилайбусів на зараз на маршрутах працює. Поки не плануємо більше, тому що теж треба економити на споживанні транспортом і завдячуючи тому, що 75% їздить, плюс автобуси, плюс середній габарит, ми витягуємо і в нас у нас немає транспортних проблем. У нас е, забезпечення роботи каналізаційного господарства, водопостачання, е, в нас е, є подача тепла для дитячих садочків і лікарень. І е, анонсую, що ми хочемо з п'ятниці вже подавати тепло для осель хмельничан, це буде е, вечірня і нічна подача, ми поки не будемо виходити на цілодобову, тому що погода тішить і наступний тиждень теж в принципі, буде хороша погода. І навіть ми вже е, два дні тому запустили е, частково, що правда, зовнішнє освітлення. З метою безпеки хмельничан, тому що, на жаль, коли виключалося повністю, було і ДТП, були збиті пішоходи. Ну, але вже е, в аварійному режимі, точніше в нічному режимі, це коли один ліхтар через три, вже зовнішнє освітлення в Хмельницькому працює. Працюємо, відновлюємо, готуємося до складніших часів, взагалі готуємося навіть до варіанту, коли місто залишається без електрики, е, без тепла, е, без газу. І ми в цих умовах готуємо і мобільні, і стаціонарні пункти обігріву, ночівлі, де буде світло на генераторах, де буде тепло на твердопаливних котлах, і де буде вода, підвозна вода на водовозках, ну і де буде можливість приготувати їжу. І такі пункти, за попередніми нашими підрахунками, один зможе прийняти близько 2-2,5 тисяч людей. Це вже така крайня ситуація, але і до неї ми готуємось, тому що розуміємо, що воюємо з державою-терористом, і вона буде продовжувати бити по комунальній енергетичній інфраструктурі і в майбутньому, і тому ми маємо бути готові до всього. Так само готуємо людей, ми дуже важливо, аби люди були психологічно готові і розуміли, що війна – це е, випробування для кожного, і коли ми кажемо, що перемога залежить від кожного, то тепер кожен має показати свій внесок на своєму фронті для нашої перемоги. Впевнений, що зиму пройдемо достойно, впораємось і обов'язково цю нещість переможемо.